Tarvitset verkko varten tietokoneen tai tabletin ja verkkoyhteyden. Puhelinta tarvitaan viestintään ja joihinkin tehtäviin. Puhelin ei riitä ainoaksi välineeksi verkko-opintoihin. Verkko sisältävät tekstin tuottamista kuten kirjoittamista, puhumista, valokuvaamista ja videointia. Tehtävien tekemistä verkossa. Opiskelua verkossa tukimateriaalien avulla. Yhteydenpitoa opettajien ja ohjaajien kanssa. Verkko-opinnoissa yhteydenpito tapahtuu yto lisäksi Teams-viesteillä ja videoyhteydellä sekä tarvittaessa sähköpostilla, puheluilla ja muilla viesteillä. Tietokone on paras väline opiskeluun. Se sopii kirjoittamiseen, tehtävien tekemiseen ja tukimateriaalien opiskeluun. Teams-viestittely ja videoyhteys sekä sähköpostiviestittely onnistuvat hyvin tietokoneella. Tablet soveltuu tehtävien tekemiseen ja tukimateriaalien opiskeluun. Teams-viestittely ja videoyhteys sekä sähköpostiviestittely onnistuvat myös. Kirjoittamiseen tablet sopii tietokonetta huonommin. Puhelin soveltuu yhteydenpitoon, kuvaamiseen ja videoiden katseluun. Lukemiseen ja tehtävien tekemiseen puhelin sopii muita laitteita huonommin.